Les propostes finalistes del Concurs Internacional de Projectes de Nova Centralitat vinculades al soterrament de les vies hauran d'incorporar solucions que contemplin. Espais de qualitat, tant pel que fa a les propostes arquitectòniques com a les solucions tècniques. Equilibrar, mitjançant el disseny, l'espai dedicat a cotxes i vianats i, sobretot, posar en valor una mobilitat sostenible. Recuperació dels espais de vora de l'àmbit. Guanyar espais per a la ciutat a partir d'àmbits alliberats pel soterrament, integrar els espais en desús de les vores de la via i generació de nous espais verds gràcies a la suma d'espais recuperats en desús i els propis alliberats pel soterrament. Ciutat per a tots, espais que convidin a la pràctica de lleure i de l'exercici físic. Espais per un millor desenvolupament dels infants en zones especialitzades i segures i espais que garanteixin una mobilitat segura per a tothom. Connectar la ciutat, unint els carrers, fins ara interromputs per la via del tren, eliminant les barreres arquitectòniques. Cohesionar la ciutat amb la integració gràcies a la comunicació directa dels barris a cantó i cantó de la via i potenciar una ciutat més amable i còmoda, amb tots els elements urbans a peu plan.